خلال عملي في مجال البيع في موقع ايباي وتعليم الكثير من الطلاب المجال لقد تعرفت على الكثير من الاشخاص الذين يعملوا في هذا المجال وفي هذا الفيديو ساطلعكم على اسرار التجار الناجحين في موقع ايباي الذين يربحون الاف الدولارات في الشهر مرحبا انا رضا عازم من اكاديمية كامبوس لتعليم التجارة الالكترونية العمل الاول لنجاح التجار في موقع ايباي هو انهم يعرفون الهدف الاساسي من مشروعهم في الموقع انصحكم تحديد اهداف لمشروعكم لتحفيز نفسكم لتحقيق هدفكم مثال يوجد اشخاص يختارون البيع في موقع ايباي ليكونوا مستقلين وملك نفسهم دون اي مدير يحكمهم العمل الثاني هو تنظيم الوقت بشكل روتيني التجار الناجحين في موقع إيبي يلتزمون لأوقات منظمة خلال عملهم اليومي مثال لنظام يومي معالجة الرزم وشحنها في الصباح الإجابة على الأسئلة في ساعات ما بعد الظهر إنشاء صفحات مبيعات جديدة في المساء وإدارة المخزون في نهاية الأسبوع صحيح يمكن أن تختلف هذه الإجراءات من بائع إلى بائع ولكنها تعطي الكثير من الاستقرار والبنية لنشاط المبيعات وانها تخلق الاستمرارية كما انها تخلق الثقة بنفسك والشعور بالسيطرة الايجابية على الاشياء العامل الثالث بحث اسواق مستمر تجار ناجحين لن يتوقفوا بالبحث عن منتجات جديدة لبيعها ومتابعة ابتكارات جديدة وافكار جديدة لمنتجات فريدة من نوعها لذلك عند بدء بيع منتجاتكم ورؤية أداء المبيعات يتحسن، عليكم بدء البحث عن منتجات جديدة لبيعها ولزيادة نطاق عملكم وزيادة مبيعاتكم وأرباحكم. العامل الرابع تغيير مؤتيات الصفحة حسب الفترة الزمنية. التجار الناجحين في موقع إيباي يلائم منتجاتهم وصفحات مبيعاتهم حسب الفترة الزمنية الحالية. مثال عند اقتراب عيد الكريسمس يضيف في عناوينهم الكلمة كريسمس او هدية للكريسمس اكيد هذه المصطلحات الزبائن ستبحث عنها خلال فترة الكريسمس لذلك لائموا عناوين صفحات مبيعاتكم للاعياد السنوية وللحملات السنوية مثل البلاك فرايدي انصحكم تطبيق هذه العوامل لبرنامج عملكم وانا متأكد انها ستساعدكم لتطوير اداء مشروعكم أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في إضافة معلومات مفيدة لكم وللأشخاص التي لم تبدأ بعد بالبيع في موقع اي أو مترددة أرجو كتابة سبب ترددكم وتساؤلاتكم في التعليقات تحت وسأحاول جاهدا مساعدتكم لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لاكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وامازون اتمنى لكم النجاح بمشروعكم وساراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو